Miljoonat hyperruokien ystävät saapuvat vuosittain nauttimaan Suomen runsaista sieni- ja marja Arteista. Samalla herentoutuvat ja palautuvat arjen suomalaisen metsän vihreässä syleilyssä. Vieraiden viihtyminen ja turvallisuus ovat elintärkeitä, jotta heidät saadaan käymään toistekin ja vielä suosittelemaan kokemaansa ystävilleen. Paikan päälle saavuttuaan jokainen turisti saakin avukseen taitavan ammattilaisen, joka tuntee metsän ilot ja varat kuin omat taskunsa. Sienestys- ja oppaat huolehtivat joka päivä turistien viihtyvyydestä, pyrkivät yllättämään heidät iloisesti, ja siinä samalla huomaamattomasti varmistavat, että metsän vaarat eivät yllätä kokemattomia samoilijoita. Tämä on mun elämän tärkeä juttu, mutta mä oon joutunut vähän niin kuin näihin työkuvioihin pakosta, että luonto on tavallaan siirtynyt mun osalta niin tuon ruudun taakse, ja, ja tuota, Yritän sitten tietysti omalla ajallani mahdollisimman paljon käyttää aikaa myös sitten luonnossa. Mulle tietysti tärkeintä on se, että ne eksyvät mahdollisimman paljon. Et silloin kun ne eksy oikein kunnolla, niin mä saan paljon hommia ja pystyn käyttämään ammattitaitoa hyväksi siihen, että, että ihmiset löytävät niin haluttuun paikkaa ja halutut kohteet. On ne sitten sieniä, jotain vanhoja puita tai, tai suomalaista peruskallio. se on myös monelle. Aivan uusi juttu. Etäoppaan ja huipputeknologian yhteispelillä huolehditaan kansantaloudellisesti erittäin merkittävästä lisäarvosta ja samalla varmistetaan, että vihreää kultaa vuollaan vielä pitkälle tulevaisuuteen.